Incredibil ce cadouri i-a dat Viorica Dencil, la Vatican, papei francisc, video. Prim-ministrul Viorica Dencil a fost primit, vineri, în audient privat de către papa francisc. Premierul Mulcumin s-a închipit sale pentru atenția generoasă pe care acesta a acordat-o mereu cu România sublinierea I-a exprimat speran că acest Sfântul Perinte va efectua o celătorie apostolic în România. Premierul Viorica Dencil a anuncat ce l-a invitat pe Papa Francis să efectueze o vizită în România. Suveranul pontif respunzând că la începutul anului viitor va veni în cara noastră. Papa Francisca primit, din partea premierului României, Semințe de legume sublinierei plante din soiuri tradiționale române subliniere ti sublinierei un puiet de mere florina, pe care suveranul pontif se le sedească în propria sagere din incinta castelului Gandolfo, în care au fost sedite semințe primite sublinierei de la înalci oficiale aia altor state, anun guvernul. Potrivit acestuia, semincele de legume sublinierei plante au fost obinute la staiunea de cercetare pentru legumicul buzu de inginerul sublinierei preotul Costel castravete amar rodeo, castravete cu pus, ardei iute lung de cebal, tomate buzu 1600, ceapă alb de buzu, leu subliniere teantopaz, busuioc violet serafim. În plus, Dencil i-a oferit și un stilou personalizat, inscripționat cu numele Papei Francisc, modelul poenar majestic Blackwood, confecționat, manual, din Lemn, în România, la atelierele din Suceava. La rândul său, premierul Viorica Dencil a primit în dar de la Papa Francisc 3 Cerci. O medalie din bronz oficial, dedicat celui de-al cincilea an al pontificatului sanctici sale, sublinierei o plac sculptat în bronz realizat de artistul Guido Veroi, exprimând un mesaj de pace, solidaritate sublinierea Justicie social, mai arat biroul de presă al guvernului.